Aðgangur að upplýsingum er völd og við ætlum að gefa þér aðgang. Við ætlum að auka gagnsægi í öllu sem við gerum því þannig valdöflum við þig.